أما أما سمعني صوت حركة سمعني صوت حركة حركة؟ إيه من ما بعرف من برا هيك صوت حركة إجرين وهيك صوت حركة كتير أنت أكتر؟ <سؤال> ما في اي ما في حالي بره ما في ما في <سؤال> <أه> قمر قمر قمر ردت تسمع الصوت حركي مره ثانيه وحركه اجرين كمان ومنطقه تذكرين الباب راي ما بتفتحي لا. غير لحتى انك انا افتحي ماشي تمام اوكي تمام اي هلا بس اطلع بتذكري Am <smart> I? <noise>